تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن بارق فإن كنت ذلوب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه